היום אני רוצה לגלות לכם איך ניתן להימנע מבעיות בעבודה, חוסר קידום ואפילו מעיבוד פרנסה מתוך הבית עצמו. במידה ואתם לא רוצים להיות במקום של ביות בפרנסה ובעבודה, כל מה שעליכם לעשות הוא לוודא שהקיריים במטבח הם לא במקום צפון מערב. אני חוזרת על זה, לוודא שהקיריים במטבח לא נמצאים במקום צפון מערב. אז מה הקשר בין צפון מערב לבעיות פרנסה ועבודה? הצפון מערב מתייחס לאזור של פרנסה, של הצלחה בעבודה וקידום מקצועי. והצפון מערב הוא שייך לאלמנט המתכת. ברגע שאני אציב קריים באזור הצפון מערבי, בעצם אני מפעילה את אלמנט האש. כי כשאני מפעילה את הקריים, בעצם אני מפעילה את האש. האש ממיסה ומתיחה את המתכת שנמצאת בצפון מערב, ובכך אני גורמת לעצמי בעיות בפרנסה ובקריירה. אם אתם חווים זמן רב בעיות של פרנסה, קריירה ובכלל, בשביל אני כאן אשמח לעזור בכל בעיה ולכוון אתכם לפתרון הטוב ביותר עבורכם. תליצד ניתן לשוחח איתי, כל הפרטים מופיעים כעת על המסך ובתחתית הסרטון, אנחנו נתראה בסרטונים הבאים. להתראות!